Хотіли кращого життя, і вийшли на Майдан, і Янукович пихах зібрав свій чемодан. Народ же за вами горою був став, народ же за вами так чесно повстав, люди віддали і душу, і серця, а ви розгромили усе майбуття, ми вірили вам, нам іти по путі, Народ вам не нужен у вашім житті, Бо ви свій народ у прірву загнали, Бо ви свій народ взяли і розтоптали, Бо ви свій народ по горлу ножем, Та ще й на додачу й холодним дощем, Бо ціни кругом, що життя вже нема, А ви все бабло у свої закрама. Самі на цю тищу візьміть, проживіть, А ми посміємось, чи можна так жити? Та скільки ж вам треба, вже можна вдавитись, Та хватить вам милі на нас подівитись, Народу ж не буде, не буде і вас, І грошиків ваших, що у вас про запас, Життя не каблучка без краю й кінця, А нитка скінчиться кінчицей пословиться вся. Жируйте, жируйте, та доля одна, Одне в нас багатство, метр на два.